Dobrodošli u svijet najslađih pasa. Ovdje Mirko i sada ću ti otkriti koji su najslađi psi na svijetu. Kada je u pitanju slatki izgled tada u obzir najčešće ulaze štenci. Ipak ja sam nastavio izdvojiti pasmine koje slove za najljepše i najslađe na svijetu. U redu sa vas zasigurno želite vidjeti listu, zar ne? Lista Top 10 najslađih pasmina pasa. Na desetom mjestu liste nalazi se Cavalier King Charles Španijel. Cavalier King Charles Španijel psi su neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Na devetom mjestu nalazi se pasmina pasa Akita. Akita psi su zaštitnički nastrojeni, odgovorni, neovisni, oprezni, hrabri i odani. Osmo mjesto zaluzima pasmina Korgi. Korgi psi su zaštetnički nastrojeni, društveni, razigrani, odvažni i ustrajni. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina pasa Bolognese. iz psi su prijateljski nastrojeni, poslušni, ozbiljni i odani. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina Mops. Slatki mali mops pas je kućni ljubimac koji je uvijek razigrani i prijateljski nastrojeni prema djeci što ih čini popularnom pasmenom pasa za obitelj. Mops psi su inteligentni, tvrdoglavi, društveni razigrani, pažljivi i tihi. Na petom mjestu nalazi se pasmina pasa Bichon Frise. Bichon Frise psi su razigrani, osjetljivi, nježni, odani i veseli. Četvrto mjesto zauzima pasmina pasa Zlatni Retriver. Zlatni Retriver pasmina pasa je jedna od najpopularnijih na svijetu. Slove kao prijateljska, ljubazna i vrlo lijepa pasmina. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni, inteligentni, pouzdani i ljubazni. I sada slijede tri najsleđe pasmine pasa na svijetu. Na trećem mjestu ljestvice najsvećih pasmina pasa nalazi se pasmina papion. Papion je prekrasni mali pas koji ima karakteristični lepti oblik lica i dugu dlaku na ušima. Izuzetno su slatka i lijepa pasmina pasa koja zauzima treće mjesto na ljestvici najsvećih psa na svijetu. Papilon psi su prijateljski nastrojeni, uvijek sretni, inteligentni, energični, oprezni i odvažni. Na drugom mjestu ljestice najslađih pasmina pasa nalazi se pasmina Jorkširski terijer. Yorkshireski terijer je mali pas, ali super kućni ljubimac. Mnogi vlasnici pasa smatraju upravo Jorkširski terijer pse za najslađiju pasminu pasa i često zauzima prvo mjesto na ljesticama najslađih pasmina pasa. Ipak, ako se sagleda koja je najljepša i najslađa pasmina pasa tada Jorkširski terijer zauzima drugo mjesto na ljesici najslađih pasmina pasa na svijetu. Jorkširski terijer psi su zaštitnični nastrojeni, traži pažnju, znatiželjni, energični, ljubazni, oprezni i odani. Sada svijedi najslađa pasmina pasa na svijetu. Na prvom mjestu ljesi se najslađih pasmina pasa nalazi se pasmina Pomeranac.